کن رشتوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے لیے زندگی کہ تو تاپ کمائے کتنے نہیں تیرے کر دے بولا چکر سے نکل آؤ اور توبہ کرو تو سچی کرو کھری کرو جتنا آپ کے بھائی مسجد میں بیٹھا ہوں پر سچی بات ہے تو مجھے کر لینے دو جتنے آپ کے بھائی آپ سے لڑ رہے ہیں نا پیسوں کے لیے اس سے ڈبل آپ کی اولاد لڑے گی ڈبل یاد رکھنا سمجھ لینا اس بات کو جن لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے آواز دی اپنی بیٹی کا بیٹی پانی کا گلاس لاؤ تو کابا جی آئی بادشاہ تھے وقت کے عمر بن عبد العزیز پھر آواز دی بیٹے پانی لاؤ ابا جی آئی تیسری آواز دی بیٹے پانی لاؤ کیوں نہیں لا رہے اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں جناب عمر بن عبد العزیز کی بیوی پانی کا گلاس لے کے آئی تو کہا میں ساری دنیا سے بڑھ کے بیٹی سے پیار کرتا ہوں تو وہ پانی بھی نہیں لا سکتی تو کیوں آئی ہے وہ کدھر ہے تو آپ کی زوجہ رو پڑی بادشاہ کی زوجہ کہنے لگی نہ پوچھیں آپ کو تکلیف ہوگی نہ فرمایا کیوں کیا ہوا کہنے لگی آپ پانی پیے کہا بیٹی نافرمان فرمان ہو گئی ہے حالانکہ میں نے سینے پہ رکھ کے اسے پالا ہے؟ زوجہ کہنے لگی اصل میں نا بیٹی کے پاس کرتا ایک ہی ہے تو بیچاری کا پھٹ گیا ہے آپ نیا تو لے کے دیتے نہیں تو وہ اگر پھٹے کرتے سے آپ کے سامنے آتی تو اسے شرم آ رہی تھی تو اندر بیٹھ کے کرتا سی رہی ہے سل جائے گا تو آ جائے گا بیٹی کے پاس او بھائی بیڈ نہ ہو تو ابا اب ساری رات روتا رہتا ہے فریزر نہ ہو تو ابا اب رہتا رہتا ہے اور کپڑے بھی پورے نہیںزیز اٹھے اور مسلح بچھایا سر سدے میں رکھا تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس دولت نہیں تو میرے بچے فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہو اگر مجھ سے پیار کریں گے تو میری ذات سے کریں گے میری جیب سے نہیں کریں گے شکر ہے تیرا واپس آ جائے چکروں سے نکل آئے اور ایک بات اور یہ جو جوان کہتے ہیں نا بوڑھے ہو کے مرنا ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے موت تیار کھڑی ہے پاکستان میں جوان موت کی ریشو زیادہ ہے بوڑھوں کی نسبت میری بات سمجھ لو آپ نے اکیلے قبر میں جانا ہے کبھی کبھی اماں یاد کرتی ہے اگر کرتی ہے تو حضرت علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے تیرے یار اور یار بنا لیں گے تیری تیری بیوی اور نکاح کر لیں گے تیرے بچے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جائیں گے قبر تیری ہے اور اسے آباد بھی تیرے امال نے کر دیا